Raspo Beach Speaks a csoda és szerelmes voltam, egy bügedeg, a tálcon, a szívemet osztom A lányokban, mindenem bedobtam, most úgy érzem, megfúllok a porban A szíjászat pedig nekem igaznak a az ajkaim a csokjaitól látott De mond meg ki az, aki ennyit játszott, s az, aki hozzá bújt, hogy a fázott Ennyire össze meg nem voltam, kellett is idő, hogy felfogjam Hogy rád mindenem eldobtam, az összes pénz Tözebemre be Viszlát örülök, hogy ismárette le Kint teljes szívemből szerette